اوoo...شكلت... <مش> یفحنت صوتي في البيت شكلت إيه Trying- 저희 요صلت كم سنة ومش هابقى فيه آفيت أن أدمار في نفس فيش مكان أعطى للمدله جاي فيش كاتم للصوت مش حي كم كم بس نقول إن انت في الوض علي جاي مش ناتل لس بقول مين كم سنة نانا مش أنا محمد خباط مش عايز السوجاه طمع على النفس ضحكي في الدماغ شوف المسني المسن الحياة فاضي وراغاك بيدي امل حسك فهمك بس دماغي مش معاك تون اتكفل نزوي في الدولاب بس ده قلق مش خوفي ده مات مسمعش حس كده في وجود الاموات كده افلام عادي الايمان من غير استفهام حبش نفسي معايا بس براضيها بالاحلام شفتك ساك مش حلو للاخر بس حلو المدافع راضي بالعادي وكله عادي عادي بس فريق المتفاخر فاكس مش ناقصه اي داخل شاحن الواسطه وشركه الشحن بتتباخر عادي مش جاهز خبولك مش عايز كرسي تلاته خليهم خمسه التحال معبونيش عشان غلط تعونيش ولا مره مش فاضل غيرتك كل خمسه في نقاله نقص الاعداد عند ارتباك فلوكي وجبال بس فنان فلوسي عايزه فلوس تسند المهام كتير العدد في دماغي عايز اخف الحمولة موجه بتهم وانا في طالع ونازل راكب ركاب المراكب مش فارقة كام بس شوفلي المهوام الماظه بتوعى وانا دماغي فشاك سني مش فاك السم عقال ترمينيكوا عالهادي مش جامد ناسي وفاقد نصي ومش مش فاكر دي جريت اهديت ومشيت شقيت دفنت صوتي في البيت شقيت ايه اللي وصلت ليه كام سنه ومش هبقى فيه افيت اني ادمر في نفسي ليه مفيش مانع للمده وجاي مفيش كاتم للصوت مش حي كام كام بس نقول نلاقي امتى فوق و ادور جاي مش نازل السنه بقول من كام سنه ان انا مش انا مهما اتخبط مش حاسه اوجاع الدمع على النفس والضحك فى الدماغ شوف المسن والحلوة الحقيقه <تصفيق> فاضي ولا غير بيدي امل حاسه بس دماغي مش معاك لوني كفن على زوي في الدولاب بس ده قلق مش خوفي ده ماسمعش حس حسي كده في الاموال